عاد حكي العذال ما ينفع سعا يودون ويجيبون حكي عني اللي يحبون يودون ويجيبون حكي عني اللي يحبون مش علي ما دام أهواك بقناعه مش علي ما دام أهواك بقناعه مش علي ما دام Oh, uh -huh.